عنوان الفيديو النهاردة اذا لم تستحي فافعل ما شئت المولد انفض مهرجان الجونة السينمائي رقم 5 في دورته المنعقدة من 14 الى 22 اكتوبر 2021 خلص انفض لكن انفض كده بكل سهولة انفض او خلص بنتيجة من الافلام المحترمة لا هو انفض بسلسلة من الفضايح خليكم معي لو فتحت محرك البحث جوجل وعملت سيرش عن مهرجان الجونة السينمائي 2021 هيطلع لك عدد من النتائج او العناوين الابرز عن المهرجان وده ملخص اللي اتقال عن مهرجان الجونة 2021 من السوشيال ميديا ومن المواقع الاخباريه او العناوين اللي اخذت ترند عن المهرجان وهيك الاتي ابرز لقطات وازياء مهرجان الجونة السينمائي من هي صاحبه الاطلاله الاجرأ من النجمات في مهرجان الجونه ملخص فضايح مهرجان الجونه السينمائي. أجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونه السينمائي. من هي أكثر أناقة من النجمات في مهرجان الجونه السينمائي. العناوين دي أبرز نتائج البحث في جوجل عن مهرجان الجونه السينمائي، دي أبرز النتائج. ده ملخص مهرجان الجونه السينمائي. لما تدخل جوه في الموضوع هتلاقي سلسلة من الفضايح. فستان نجلاء بدر كان فستان فاضح، فستان بذيء. وعملت مداخلة مع عمرو اديب وقالت لا حتى الكاميرا لما بتصور شيء وعلى الواقع شيء ثاني، أنت أنا كنت لابسة مش عارف إيه تحت الفستان، كله هبت وكله كده. ده زكي لبست حاجة ثانية، منى زكي لبست فستان قصير أو هوت شورت. هو أحمد حلمي فين؟ إزاي قبل بالكلام ده؟ أصل منى زكي لبست فستان طويل وكانت هتكعبل علشان كده لبست فستان قصير، وبرده أحمد حلمي فين في الموضوع ده؟ تريمي البارودي وهي ماشية على الريد كاربت أو السجادة الحمراء اتكعبلت. دينا الشربيني واخده الممثل محمود ابو الروس وداخله بيه المهرجان عشان تتصور على الريد كاربت او السجاده الحمراء والامن رفض دخول محمود ابو الروس معاها يتصور وده ليه؟ عشان عمرو دياب موجود في الحفل الختامي ودينا الشربيني كانت ماشيه مع عمرو دياب وحلقت له وماشيه دلوقتي مع محمود ابو الروس ممثل فاشل وهي ممثله فاشله ومرات محمود ابو الروس بتغير عليه وعملت ان فولو على انستجرام وعلى تويتر بسبب علاقته بدينه الشربيني هو طلع رد الراجل قال لا دي اختي وصديقه مش اكتر من كده مفيش اي علاقه ما بيننا مع ان المتابع يشوف حاجه تانية خالص والفنانه بشره عملت حادثه اتقلبت بالعربيه ورجعت جاري وهي متكسره ومش قادره تتحرك عشان تتصور مع جوزها على الريد كاربت او السجاده الحمراء اهم حاجه اللقطه يسرى اتخانقت مع مدير تنظيم الحفله علشان ورطها بتقديم محمد رمضان علشان هيغني اغنيه في مهرجان وهي رفضت الكلام دوت واعترضت واتخانقت مع مدير المهرجان ازاي انت تورطني في حاجه زي كده ومنى زكي قلبت على احمد السقا ان تاريخها مرتبط بتاريخ احمد السقا وهي مش عاجبة الكلام دوت ومحمد رمضان لابس لبس غريب جدا وداخل مهرجان الجونة السينمائي لابس سلسله وبطرق على لبان ده محمد رمضان فخر الرجوله للاسف يعني غير نظاره الشمس اللي بيلبسها بالليل هي دي منتهى الشياكه والذوق عندهم طبعا وفي في عبده رايحه مهرجان الجونه واخدة حفيدتها وحفيدتها طلعت مزه وكانت بتتعكس في المهرجان ونرجع تاني لدينا الشربيني ومحمود ابو الروس الصحافيين سمعوهم هما بيتخانقوا بالليل مع بعض على البيتش او على الشط دينا الشربيني بتزعق لمحمود ابو الروس والناس دخلت تحوش او تهدى ما بينهم فيلم ريش هو اللي فاز بجائزه المهرجان معرفش هو كان في افلام تانيه غيره ولا ايه والفيلم ده عمل ازمه كبيره جدا لانه فيلم بيهاجم الدوله المصريه وبينشر صوره سلبيه عن المجهودات التي تقوم بها الدولة. راح شريف منير واشرف عبد الباقي ويسرى وبعض الفنانين في لجنة التحكيم او اللجنة الاستشارية انسحبوا من مشاهدة الفيلم لأن الفيلم عجبهمش. وأحمد الفيشاوي نجم المهرجانات زي كل سنة راح بايس مراته بوسة على الريد كاربت أو السجادة الحمراء وراح جاي متصور. وراحت نجلاء بدر مقلدة بايسه جوزها هي كمان على الريد كاربت. أما حاجة اللقطة أو الترند ياخدوه. وطبعاً مش ننسى انشي علي وقف على البوابة النجوم وتقعد تبوس فيهم انتوا وحشتوني انتوا اجمل شيء في الكون وقف عما تلمع في محمد رمضان ومن جوه بوس الشلبي اللي دخل على سبعين سنة وقف عما تسأل الفنانات انت مين الديزاينر اللي لك الفستان ده او مين الترزي اللي عملك الفستان دوت انت لابسة مجوهرات واكسسورس من اي محل مشهور انت جاباها منين كل فنانة تطلع تستعرض فستانها وذهبها مجاوراتها واكسسوراتها وما بتتكلمش عن أي فيلم مثلته أو أي دور مهم عملته في حياتها الفنية، كل كلام النجمات والممثلين عن الأكسسوارس وعن الفساتين اللي هم لابسينها، مين عملها؟ مين صممها؟ شارينهم من أي مكان؟ هو ده اللي بيتقال. طبعًا ملكة الحتة دي المذيعة أو ماعرفش مذيعة بأمارة إيه وس الشلبي وانجي علي اللي داخله على 60 سنه وعندها ستين سنه واقفه مش محترمه سنها ولا محترمه الناس اللي بتتفرج على المهرجان دوت انتوا لابسين ازاي ايه اللبس الجميل دوت ايه الجمال دوت ايه الحلاوه ديت طيب ايه ملخص الافلام ايه اهم الافلام او الاعمال السينمائيه مفيش اللقطه والترند والفستان والمجوهرات هو ده ابرز عناوين المهرجان وطبعا معظم النجمات او وقعوا في مهرجان الجونة السينمائي زي ريم البارودي كلهم لابسين فساتين طويله من ناحيه وملط من ناحيه ثانيه كل واحده لابسه كعبة علي عماله الكعب في دان الفستان واهم حاجه اللقطه واهم حاجه الممثله تطلع على السجاده الحمراء او الريد كاربت تاخد الصوره وتاخد اللقطه اهم حاجه تركب الترند وكل نجمه عماله تتباهى وتظهر فستانها وتظهر جسمها ما هو للاسف ده لحم رخيص كل واحده عماله تتفنن تظهر اكتر ما بالداري. هو ده يا جماعه ملخص مهرجان الجونه السينمائي، سلسله من الفضايح ومن الابتزال ومن قله الادب ومن اشياء كثيره جدا، هو ده ملخص مهرجان الجونه السينمائي، وكل سنه بيبقى اوسخ من السنه اللي قبليه، بيكون اوسخ من السنه اللي قبليه، ولما طلع ناس كثيره جدا تهاجم مهرجان الجونه السينمائي، ومش لازم يكون صحفيين او ناس مشهورين، ناس من الشعب علقت على موقع السوشيال ميديا مهاجمه مهرجان الجونه السينمائي ومن ابرزهم من ابرزهم رئيس حزب النور يونس مخيون قال ان ده مهرجان يحضوا على الارتزال والعري وانكم افسدتم بلد الازهر. طلع استاذ نجيب سويرا افندي مع لميس الحديدي مع لميس الحديدي من ضمن الناس اللي بتطبل. طلع هاجم الناس اللي بتهاجم المهرجان وقال ان هم عايزين يرجعونا للعصور الوسطى. دي ناس متخلفه، ناس بتكره تشوف الجمال والاناقه والفرح موتوا بغيظكم وأنا غياز قوي ده ردنا جيب سويرس على الناس اللي انتقدت مهرجان الجونة السينماية ودايما بنقول أن مصر صدرت قوتها النعمة إلى جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية قوة مصر النعمة دايما كانت منتشرة في جميع الدول ولما نعرف أن مصر هي هوليود الشرق اي مطرب او مغني او ممثل او فنان عايز يتشهر في الوطن العربي لازم يجي مصر، لو ما جاش مصر مش هيتشهر، واحنا شايفين كميه الممثلين العرب اللي بيمثلوا وموجودين على الساحه الفنيه في مصر، شهرتهم دايما في مصر، مصر هي هليوود الشرق، ومن احد اسباب قوه مصر او عناصر قوه مصر هي القوه الناعمه، والقوه الناعمه متمثله في الفن، اللهجه المصريه اتعرفت في الدول العربيه من الفن المصري، سواء سينما او دراما او غنى. لكن مهرجان الجونة السينمائي وبعض الممثلين الحسالة وبعض الاشكال الوسخة اللي طالعة ديت بتصدر صورة سيئة جدا عن الفن المصري وعن الست المصرية وعن الرجل المصري الناس بتتخيل ان مصر كلها كده مصر كلها مش كده ولو حد فيكم هاجبهم يطلع يقولك نجيب سوراس موتوا بغيظكم انا اغيظ قوي انا بغيظكم ويطلع لسانه وتطلع الفنانات تدافع وتطلع لسانها للشعب المصري او للناس اللي بتحجمهم هل ده كلام ينفع؟ وفي الاخر عايز اقول الشخص اللي بيدور على الترند او عايز يبقى الترند ده بيبقى انسان فارغ وفاضي من جوه، ما عندوش شيء يقدمه او ما قدمش شيء قبل كده، علشان كده بيلجا الى إيه اعمال شاذه انه يقلع هدومه او يلبس لبس غريب او يتصرف تصرف شاذ وغريب عشان يبقى الترند والناس تتكلم عليه، ومهرجان الجونه ده اصلا كله مهرجان الترند، مهرجان الترند، كله بيدور فيه على الترند وعلى الصوره وعلى اللقطه. هو ده مهرجان الجونه، لكن لو فنان او نجم او نجمه كانت عندها اعمال مهمه او هادفه او قدمت شيء للفن المصري كانت اعمالهم هي اللي اتكلمت عليهم، مش الصوره والشذوذ اللي هم فيه اللي يتكلم عنهم. وعايز اسال الدوله الدوله فين من المسخره وقله الادب اللي بتحصل ديت؟ طبعا لو الدوله جت اتدخلت في حاجه زي كده يقول لك الحق معلم الدوله تحارب الابداع الفني، الدوله تحارب الفن. الدولة بتعمل رقابة على الفن، الدولة تحارب الحرية الشخصية. طيب لو الدولة شالت إيداع وما تدخلتش يقول لك موتوا بغيظكم، انتوا ناس متخلفة عايزين ترجعونا للعصور الوسطى، انتوا ناس بتكرهوا الفرح والجمال. موتوا بغيظكم احنا غيظين قوي وبنغيظكم. يعني لا كده نافع ولا كده نافع فين المهرجانات اللي كانت بتنظمها الدولة قبل كده؟ مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الاسكندرية السينمائي ومهرجان مش عارف ايه. كانت على الأقل مهرجانات تحت سيطرة الدولة، كان فيها شوية رقابة، لكن بالمنظر اللي احنا شفناه في مهرجان الجونة السينمائي وتصدير صورة سيئه عن الرجل المصري والست المصريه الى الخارج شيء قبيح شيء يدعو للحزن وتاني هقول الناس اللي بتدور على الترند او تبقى ترند لو عندهم شيء يقدموه للفن المصري ما كانوش عملوا العمال ديت يعني. ما كانوش عملوا العمال ديت يعني. للاسف يعني وده كان موضوع النهارده واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته